Da li bi pošla zajedno samom, pa tamo negdje na kraj svijeta, pa te ljubim pustom uvamom i da nas nitko, nitko ne smeta? Bila bi sredna mirisna jutra, tamo daleko na kraju svijeta, čaroban usmijeh i nježan poljubac, dok tvojim usnama zaljubim šeta. Hajde pođi, nemoj da dvojiš. suton će poznati naše sjene. Sad će se predati našoj sreći. Ja volim tebe, ti voliš me.